Ja, nå har vi vært her på ordførernes kontor i Oslo eh, og vært med på en ærefull overlevering av en ladeboks eh, som kirkens bymisjon har mottatt. Eh, fordi ordføreren i Oslo fant dere som en verdig mottager av den gaven. Eh, det er en, en ladeboks som elbilforeningen eh, hadde som premie til Oslo kommune. Marianne, si kort eh, først. Hvorfor var det kirkens bymisjon som skulle få denne? Hvis vi skal nå eh, klimamålene som blant annet Parisavtalen har satt, så tror jeg vi alle er nødt til å jobbe. Kommunen må jobbe med sine ting, og vi er godt i gang. Eh, og så må både næringsliv og de frivillige organisasjonene også ta sin del av klima- og miljøjobben. Og jeg har stor respekt for det arbeidet som Kyrkens Bybjørsson gjør i Oslo. De gjør en kjempejobb for mange i byen som ikke har det så grejt. Og da tenkte jeg middelpart på at jeg også skulle inspirere dem til å tenke miljøvennlig i forhold til transport. Så, så var det kom det väldigt naturlig for mig å gi denne gaven videre til Kirkens bymissjon i stor respekt for det arbeidet som de gjør. Så det kommer med et budskap om at andre skal følge etter? Ja, selvfølgelig. Og jeg tänker at det er litt inspirasjon å få en sånn ladestasjon. Og jeg håper også andre organisasjoner etter hvert også lar seg inspirere. Har denne prisen betydd nå for, for deg og for dere i kommunen? Ja, det å bli kåret til Norges elbilhovedstad er jo selvfølgelig en stor ære og en stor anerkjennelse, for det var har konkurranse, og det gir oss jo inspirasjon. Altså, vi blir jo litt stolt av det, og vi blir inspirert av det, og vi kjenner på også forventningene og, og det at vi må levere videre. For vi har store miljø- og klimaambisjoner for Oslo by, og det å få en sånn anerkjennelse, det bare dytter oss ekstra i ryggen, så det var veldig, veldig hyggelig og veldig stas, og, og det er til stor inspirasjon. Og da holder dere, dere skjerpet til neste års konkurranse? Vi kommer til å jobbe som bare det til neste år, for vi gir ikke fra oss en sånn titel sånn utenvidere, nei. Og vi har med oss her de eh, heldige mottakerne, det er assisterende generalsekretær i eh, Kyrkens bymisjon, Johannes Heggland. Eh, hva tenkte du når dere fikk en ladeboks eh, sendt etter dere i gave fra Oslo kommune? Nei, det er jo veldig gledelig at eh, ordføreren valgte akkurat Kyrkens bymisjon. Eh, det er det ene. Eh, det er jo til inspirasjon og litt sånn... Ja, vi kjenner at vi må strekke oss litt for å bli enda bedre på miljøet. Vi satser jo på miljø i alt vårt arbeid, men vi er klart at vi kan bli bedre på det. Så dette er en inspiration i den retningen. Og så er det jo, er jo noe vi trenger, rett og slett, for på flere og flere av våre eiendommer så monterer vi ladestasjoner. For det er en helt nødvendig del av et moderne byliv. Men dere i kirkens bymorsjon er jo mye ute på gatene og møter menneskene der. Men dere bruker kanskje også bil ganske mye? Vi kommer ikke utenom å bruke bil, sant? vi har en god transport og oppdrag, både av saker og ting og av mennesker i våre virksomheter, så, så det er en nødvendig del av avdriftene vår, også å bruke bil. Men vi, også, vi har jo økt veldig bruken av sykkel i vår organisasjon, og har eget sykkelverksted og utsager av elsykler i Bjørvika, så vi det satser vi tomt på. Ja, det er veldig flott. Vi har også med oss eiendomsdirektør Kjell Karlsson. Har du gjort deg noen tanker om hvordan denne, hvor spesifikke boksen skal ende? Vi har ikke besluttet hvor boksen skal være, men det er en stor inspiration inspirasjon. Og det er den første boksen vi får, og at så kommer det mange flere. Vi gleder oss. Veldig hyggelig at dere ville være med på dette. Tusen takk. Takk, for det. takk til deg også, Marianne Borgen.